Ποιο είναι ο ρόλος των συντηρητικών θεραπείων στη μεταμόσχευση μαλλιών, Οι συντηρητικέ θεραπείε στη μεταμόσχευση μαλλιών είναι αλληλένδετε. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση στην Advanced Hear Clinics και από μένα ω ειδικό, ο οποίο έχει εμπειρία άνω των 30.000 ασθενών με τριχόπτωση, εδώ και 15 χρόνια, να υπάρξει άνθρωπο ο οποίο θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών και δεν θα λάβει την κατάλληλη συντηρητική αγωγή για να διατηρήσει τα δικά του μαλλιά. Είναι λοιπόν λυπηρό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα να υπάρχουν κλινικέ σε εισαγωγικά ή χωρί και ειδικοί σε εισαγωγικά ή χωρί γιατροί, οι οποίοι να προβαίνουν σε θεραπευτικά πλάνα μεταμόσχευση μαλλιών, χωρί να υποδεικνύουν την κατάλληλη συντηρητική αγωγή στου ασθενή του. Και όταν μιλάμε για συντηρητική αγωγή στη μεταμόσχευση, μιλάμε για τοπική μυνοξυδήλη, τοπική φιναστερίδη που είναι η τελευταία φαρμακευτική εξέλιξη και χρησιμοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίω η Αυτόλογη Μεσοθεραπεία με το πλάσμα πλούσιος ημιοπιτάλια, γνωστό και ως PRP. Ειδικά για το PRP θα πω ότι σαν κλινική έχουμε δημοσιευμένα στον διεθνή ιατρικό τύπο αποτελέσματά μας με ανθρώπους οι οποίοι υπευλήθησαν σε θεραπεία με PRP είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπείες με άλλες ουσίες χωρίς αποτελέσματα και με το PRP αποκατέστησαν την τριχοφία τους. Όταν λοιπόν υπάρχουν δημοσιευμένα αποτελέσματα έχω και σε πολύ δύσκολες περιπτώσει, όπως η γεροειδή αλλοπαικία, όπου οι ασθενεί ωφελήθηκαν από το PRP, μου είναι αδιανόητο πώ στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι προτείνουν τον εαυτό τους ως ειδικό της τριχόπτωσης και της μεταμόσχευσης μαλλιών, αρνούνται το PRP και τη λειτουργία του. Αυτό λοιπόν που έχω να προτείνω και να πω είναι ότι όσο σημαντικό είναι για κάποιον ο οποίο έχει υποβληθεί σε μία σοβαρή επέμβαση, ένα bypass στην καρδιά του, να παίρνει μετά τα χάπια του και την αγωγή του για την πίεση και για να μην πίζει το αίμα. Άλλο τόσο σημαντικό είναι σε έναν ασθενή που κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, να παίρνει τη συντηρητική του αγωγή και να κάνει το PRP του για να φροντίζει την υγεία των υπάρχοντων μαλλιών.